Ми тричі минали цю вулицю з деревами і чагарниками замість хат. Знайти Антонівку не вдавалося. Населений пункт у супутниковій мапі зник. Оця вулиця, на якій ми знайшли всього одну хату, яка раніше звалася Першотравнева, і є тепер село Антонівка Теофіпольської громади. Тут мешкають всього двоє людей. Одна з них – 83-річна Зінаїда Єфімова. І її хата перша від дороги. Скільки вона тут живе, говорить, не пам'ятає. Ми тут хату купили, а то живеш там в селі. А ще люди були, як ми тут хату купили. Та розказує, куди поділися люди з Антонівки. Помирали постійно. Тут Антонівка була 70, хат було. Ну, хороше було село. Вівці були в колгоспі, полотна робили люди, стилили. Хату другого жителя Антонівки відшукати ми не змогли. З вулиці вхід заріс деревами і кропивою в пояс. Та й навіть якби знайшли, каже Зінаїда Єфімова, погоманіти з ним про життя не вийшло б. Ще по ту сторону гріша є, але він нікого в хату не пускає, нікого в хату не пускає. Та розповідає про своє самотнє, але додає не нудне життя. У неї немає телефону, та є світло, телевізор, город і всяка живність. Гури, корова. Найближчий магазин продовжує за вісім кілометрів у Чугузові. Там і найближча аптека. Бабуся каже, до неї час від часу навідується невістка чи син. Запитуємо, чи чула жінка про пандемію коронавірусу. От у що в маска ходить а також про вакцинацію проти ковіду. Колись я чула околи, щоб не розрішати околи. Спочатко Координатор вакцинації в громаді Роман Яцух, розповідаючи про темпи імунізації, каже, що щодня на кожен із п'яти пунктів щеплень приходять від 50 до 70 жителів. Зараз набагато активувалися. Сьогоднішній день у нас по району ще вакцинувалися 1471 особа, ревакцинувалися 620. Крім стаціонарних пунктів вакцинації, додає, працюють дві виїзні мобільні бригади, які щепили, за словами лікаря, 45 людей. Саме мобільні бригади, розповідає селищний голова, мають щеплювати селян від далених сіл та висілок, таких як Антонівка. Виїзні бригади, заздалегідь попереджаємо людей про те, що будемо вакцинувати, і виїжджають на пункти фельдшерські або амбулаторії і вакцинуємо людей на місцях. Та продовжує координатор вакцинації. Щеплення – добровільне рішення жителів громади, і факти відмови не поодинокі. Так, є, є. На жаль, цей факт існує. Сьогодні ви, людина спогодилася, а на завтра вже відмовилася. Зінаїда Єфімова говорить, щеплення їй ні до чого. Єдиного свого сусіда продовжує, не бачила кілька місяців. В Антонівку, крім її сина, ніхто не приїжджає, та й сама вона з свого села не вибиралася роками. А мені нашого коли? Я їх ні, ніколи не беру і в больниці ніколи не, не. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.